Київ сьогодні є столицею України та сьомим за населенням містом Європи. Окрім статусу і розміру він виділяється своєю довгою і вельми насиченою історією. Точну дату заснування Києва вже ніхто ніколи не дізнається, хіба що за допомогою машини часу. Але це можна сказати про переважну більшість старовинних міст. Найдавнішим свідченням перебування людини в околицях сучасного Києва є так звана Кирилівська стоянка, знайдена у 1893 році на Подолі українським вчителем і археологом чеського походження Віхкентієм Хвойкою. Цей прообраз поселення часів кам'яної доби виник приблизно за 25 тисяч років до сучасного міста і за площею поступався більшості сучасних будинків. Пізніше, за три-чотири тисячі років до початку нашої ери, поблизу Києва існували поселення Трипільської культури – землеробсько-скотарських племен камяно мідної доби. Протягом свого існування ці племена заселяли велику частину сучасних України, Молдові та Румунії між Дніпром та Карпатами. Але їх походження до сьогодні ще точно не встановлене. Починаючи приблизно з початку нашої ери, на території Київської області з'являється все більше і більше дрібних поселень, що залишили по собі чимало археологічних артефактів. Серед них можна виділити поселення Зарубинецької, Київської, Черняхівської та інших культур. Сьогодні є багато гіпотез про те, хто і коли заснував власний сучасний Київ. У них згадуються кочові племена сарматів, гунів і аварів, а також більш схильні до землеробства готи і поляни. Офіційно прийнятою датою заснування Києва є 482 рік нашої ери. А засновниками вважаються саме поляни, які домінували у центральній Надніпрянщині між VI і IX століттями нашої ери. Саме центром їх земель і стало нове на той період місто, легенду про заснування якого передає повість минулих літ. То було три брати. Один не ім'який, а другий щек, а третій хорив, і сестра їхня – Либідь. Кий сидів на горі, Де нині звіз боричів. А Шек сидів на горі, Яка нині зветься Шекавицею. А Хорив на Третій горі, чого й прозвалась вона Хоривицею. Збудували вони городок На честь брата найстаршого І назвали його Києвом. І був довкола города ліс і пуща велика. І ловили вони там звірину. Були вони мужами мудрими й тямущими. І називалися полянами.